Рівень води у нижній частині Дніпра підвищився на 30 сантиметрів. Повідомив Суспільному фахівець з екологічної безпеки мережі довкола Максим Сорока. Запоріжець Сергій розповідає, на цьому місці ловить рибу останні кілька тижнів. Що рівень води зріс помітив завдяки позначкам на скелі. Ну рівень відні води трохи піднявся за те, що дощі прийшли. Може зі весною до повинно бути по цю верхню відмітку води, аж літо, мабуть, взагалі тут води не буде. Русло воно обмілило, скрізь відмілені. Там, де стоять буї, які тут ходили баржі і теплоходи, зараз нічого не ходить, тому що там відмілені дуже великі. Те ж саме з островом Анхорти, це теж відмілене по 20-30 метрів від берега. Це сказалось і на рибі. Максим Сорока каже, в середній і верхній частинах Дніпра рівень води зріс завдяки опадам. «Укргідроенерго» разом з водхозом, вони трохи спустили воду, аби підтримати баланс в Каховському водосховищі. Чим ближче ми будемо до літнього Сезоном до сезону активного промислового використання води да, для сільськогосподарських в першу чергу потреб для питного водозабору для е, е, літнього е, сезону посухи а в нас може бути все ж таки гідрометцентр не оновив свої прогнози щодо гідрологічної посухи в Україні на цей рік а вони прогнозували що в нас може бути посуха гідрологічна таким чином чим ближче ми до травня-червня місяця тим ця проблема буде ставати все більшою і більшою і більшою проте єдиний спосіб її вирішення як би це страшно не звучало є військовий тільки якщо наші славетні збройні сили звільнять коховку і ми зможемо полагодити шибери е на греблі